المفاهيم السياسيين، الاقتصاديين، الاجتماعيين، مسؤولية القضاة، مسؤولية المحامين، مسؤولية الأطباء، بجميع يجب أن نقف خلف جلالة الملك للدفاع عن قضيتنا الترابية الأولى، وحنا كإيجار أيضاً يجب أن من ونوقعنا كإيجار قانون في تنوير المواطنين وفي الدفاع عن القضية أمام جميع أستاذ محمد الهيبي الذي أقف إحتراما لنضالاته الصادقة قاضي الرأي المعزوف المدافع أحد رموز النضال استقلالية القضاء داخل المملكه المغربيه. نحتفل بمغفره النضال الصادق بعد ان انتزع حكما صارما وصريحا بعودته لاسرته الاولى اسره القضاء وذلك تعيينه محاميا للشعب مرفوعا multim��� Beast